Atac virulent la adresa lui Dragnea, după dezvluirile lui Pontă, cum a făcut acest bugetar semianalfabet atâtea miliarde. Asta nu ne explic nimeni. Realizatorul B1 TV Radu Banciu a reacționat după dezvluirile recente ale fostului premier Victor Pontă, lansând totodată un atac dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Victor Ponta a declarat ce Liviu Dragnea e de mult timp protejat sublinierea. i la fel este sub linierei – Teldrum. E bun referirea la Teldrum. De fiecare dat, Liviu Dragnea a spus ce n-are absolut nicio lectură cu Teldrum. În schimb, tu ai un ponta, pontă, care avea acces la datele astea, dar din păcate pentru el nu-l mai credea nimeni. El turuia ce Dragnea it drum dorm în acela pat. Bine îneles ce asetăteau lucrurile, pe altfel de unde are Liviu Dragnea averea pe care o are? Asta nu ne explic nimeni niciodată. Nici Coldea, nici Pontă, nici ghi. Vreau să mi explice un prost nac din stat m-a făcut un bugetar semi analfabet miliardele pe care le-a făcut Liviu Dragnea sub nasul nostru, pe ponto. De ce nu vi spui cum mi-a făcut casele, să zile alea. Ce el, la competențele și la salariul lui de bugetar, ar fi trebuit să trag în ultimele cinci zile ale lunii de salariu case, îi mai rămân ceva. Dacă era un om onorabil, ca noi toi, nu se putea duce nici o odată pe zi la restaurant din banii pe care îi avea, chiar dacă n-are copii mici de crescut. Pe mine mă interesează cum a ajuns miliardar, cine a închis ochii, ca să se ajung să-mi stase de injuntate din oraia, apoi să de în tot judeul teleorman. Ce pe el nu-l duce capul. Nu poți să spui ce era om de afaceri. Cum se spui asta, când el este nul? Păi, a condus cineva mai prost România decât Liviu Dragnea? Nu, a afirmat Radu Banciu.